Nekem három gyerekem van, és óvon védem őket minden negatív helyzettől, ami az életben van, de hát az ember nem tud mindig jelen lenni, és azt gondolom, hogy ezekről nagyon fontos beszélni, és a szülők felelőssége az, hogy megtanítsák a gyerekeiket. A mondókártya azért nagyon jó, mert képek segítségével és a játék segítségével igazán megtanulhatják a gyerekek, legalább elméletben azt, hogyha egy olyan kellemetlen vagy negatív szituációba keverednek az életben, akár gyerekként, akár felnőttként, akkor jól tudjanak belőle vagy legalábbis pozitívan tudjanak kikeveredni az ilyen helyzetekből. Bátor gyerekeket az iskolákba. Segíts te is, hogy legalább 40 iskola tanárai és diákjai tanulhassanak együtt a mondóra.